Поширення коронавірусу у Запорізькій області зумовлює збільшення місць для хворих у лікарнях та активізацію вакцинації. Про це сьогодні говорили в облдержадміністрації, лікарі та керівники медичних закладів. Також показали відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Майже щодня маємо антирекорди з реєстрації нових випадків. І ось минулої доби ми мали 500 випадків. І якщо аналізувати у порівнянні, то Майже щодня ми маємо двійний приріст захворюваності. Майже кожен п'ятий обстежений хворий має коронавірусну інфекцію. І окремі ознаки збільшення темпу госпіталізації, на яких, я думаю, скаже Олексій Валерійович, теж вказують на те, що ми маємо погіршення ситуації, пов'язане безпосередньо з дельтавірусом. На сьогодні в перепрофільованих лікарнях функціонують майже 900 ліжок і 55 ліжок інтенсивної терапії і реанімації. Сьогодні в наших стаціонарах знаходиться 480 пацієнтів і зайнятість перепрофільованих ліжок складає 53%. Більшість пацієнтів з важким і вкрай важким перебігом хвороби. Реанімаційні ліжка заповнені майже на 90%. За словами директора п'ятої дитячої міської лікарні Олександра Запорожченка, сьогодні для дітей, хворих на COVID-19, підготували 118 ліжок. «Зростає кількість захворюваних дітей, але все таки тяжких форм ще ми не зустрічаємо дуже багато. На сьогодні на шести реанімаційних ліжках знаходяться четверо дітей в тяжкому стані. В епідеміологічному ланцюжку його розповсюдженості дитяче населення може стати основним е, проміжним так скажем, агентом для розповсюдження інфекції. У 9-й Запорізькій міській лікарні для хворих на COVID-19 є 260 ліжок, повідомив директор медзакладу Кирило Нарянов. сьогоднішнє утро. Сьогодні вранці було ошпіталізованих 206 пацієнтів, що становить 80 відсотків від перепрофільованого фонду. Відділення реанімації також розширили з 18 до 28 ліжок. Практично всі вони зайняті. Там немає жодного вакцинованого пацієнта. Вакцинація не протипоказана вагітним жінкам, зазначив директор Запорізького обласного перинатального центру Олександр Кирилюк. На сьогоднішній день у нас пройшло 9 вагітних. Це три мешканки міста Запоріжжя, шість мешканок області. Із дев'яти чоловік пацієнтів одна тільки була вакцинована, і в неї був легкий перебіг вагітності. Всі решта перенесли вагітність дуже важко. Вони були киснево-залежні, цілодобово були на кисні назально, масочно або інвазивна респіраторна підтримка». За словами голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, 66% шкіл в регіоні працюють у звичайному режимі. Там щепилися 80% педагогів. В Бердянському районі 67% закладів, Василівському 58% закладів, в Запорізькому районі 62% закладів, Мелітопольському 87% закладів, майже всі. Пологському районі відстають ще 47 відсотків закладів. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.